میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں وفائیں یاد رکھتا ہوں جفائیں کھلے رہتا ہوں دل کے راستے ناراض لوگوں میں واپس سالوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں میں سب لوگوں سے ملتا ہوں ادب سے بات کرتا ہوں یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں تکبر شور کرتا ہے کرو تزلیل لوگوں پہ. میں اپنے نفس کی ساری صدایں چھوڑ دیتا ہوں